מי שאני בוחר אה פלסטיני יאתון ליד יפו למדתי אמנות בחו"ל במרסיי סנט פרובל ב 2 תקונ של צילון סטיל וסול זאת יד ערץ ב-1984, וחזרתי ב-1994. ב-1999 הכרתי ביאלד הנון, עשינו, הייתה לנו עבודה משותקת במדנס הערבי יהודי ביפו, ולימדנו צילום ביחד, קבוצה מעורבת, וכאילו ערבית יהודית, וככה הכרנו, וב-2000, באוקטובר 2000, כשפרצה עם תפעד אז החלטנו לעשות עבודה משותפת של איסוף אה, אה, זיכרונות, סיפורים, עדויות מפלסטינים מבוגרים, שסחו קצת עליי. ומכאן אה, בעצם הפרויקט התחיל. בהתחלה לא יודע מה אנחנו הולכים, אבל היה חשוב לנו מאוד לתעד, כאנשים מסתכלים ואמתים. ו... כאילו, היה שלא רק של בעצם אה, לעבוד אה, ולחשוב על שימור של זיכרון בלי שום מחשבות לאן זה זה הוביל. בגלל הדחיפות הדברים, אם הזמן כשאספנו חומרים, התחלנו לחשוב מה אנחנו עושים. אין זאת תהיה תערוכה ניידת בתוך אוהל חשוך וכל מיני נקודות בי ‫והיות ואייל אז גם התחיל ‫לעבוד בממקז הדיגיטלי בחולון, ‫אז כל העניין הזה של ‫מחשבים, אתרים, אינטרנט. ‫הוא היה די בקי רגיל, שפשוט נכנסים אליו ואז נכנסים לחומרים ולחשוב על משהו שיהיה די יצירתי ו... והתחלנו פשוט לחפש ממומן באתר הזה והרעיון היה להכניס את החומרים הקיימים וליצור כל מיני מעגלים מסביב של קבוצות שרוצים לעבוד בכיוון, שגם הם יעשו רעיונות אנשים מצולמים, וליצור מאגר שיחיד את כל החומרים האלה. פשוט לבנות פלטפורמה ש... ש... שתהכלס את החומרים האלה. הייתה עם תערוכה ב-2003 שנקראה שנקרא בית ביפו, דרך שלי כהן, האוצרת, לבית האדריכל, ושם בעצם התחילה להישאר של התקציב. ‫כאילו אנחנו בתור אומנים, ‫צריכים אימון כדי לקיים את הפרויקט הזה, ‫ופנינו לארתור גולדרייך, ‫וכשהוא שמע על התערוכה, ‫ואחר כך על הפרויקט של, הזה, של הארכיון, ‫אז הוא התלהב יותר מהרעיון של הארכיון, ‫ואמר שאם אני אתן כסף, ‫אז זה יהיה דווקא למטריה הרחבה, <אח> ‫ולא לתערוכה הספציפית, ‫והוא תרם אז עשר דולר, שבדצם כל הקסף הזה נושק ביצוע והATAR, אבל מעצב אתרים ומתחנת, והATAR נקרא... Java Project או בדצם Autobiography of a City. הראיון זה לאבי בדצם מספר אידיות מ כאילו, להראה קצת על ההיסטוריה הרשמית שהולכת תמיד בכיוון אחד. על הנרטיב, כן. כן. בוא נגיד שפוקרים לזה היסטוריה. <laughs> וזה זה, זה, זה מה יש, ותאכל את זה, ותחייה עם זה. ואל תשאל שאל. ואנחנו רצינו לפתוח זה פשוט. להגיד, אוקיי, מי שכותף את, ההיסט, את ההיסטוריה הוא בעצם, אה, בורר אלויים ומחבר ביניהם ויוצר איזשהו אז בואו אנחנו בוא נאסע על זה, אבל נתן את ה, את, ה, את, ה, את כתיבת האיסתוריה לא בנאדם פשוט, לאדם פשוט. לזה שחי ב突破 המרחב הזה, שיעוי את נקודת המבט שלו על ה, על אינט. וזה וככה אתר בעצם. זה ככה בנו יותר בהצלם. אז זה פשוט מילים, מרחפות כאלה שמסים, ש- א- א- אמת מוקרת מסיים עליהם. אז מופיעה בטורר מקטע של סרט וידאו בתור קובץ שנפתח על מסך והמסך נחולק בצורה כזאת שיש לנו אה, מסך לסרט עצמו וקוליסות שמתווספות אה, לפי הנושא שבו אה, נוגעת הדמות המדברת וברגע שהיא מזכירה למשל שם של אה, מקום ביפו אז פתאום נופיעה קוליסה בטוב נושא, שמביאה עוד לינקים, לעוד סרטים, לעוד כיתאי וידאו, שעוסקים בנושא הזה. ואז המשתמש יכול פשוט לבחור בקטע אחר, ובעצם הוא בונה לעצמו סיור וירטואלי, שבסוף גם הוא יכול לשמור את זה, ולהציע אותו כמסלול למשתמש אחר שהתענס לאתר. והמחשבה הייתה בעצם ליצור משתמש ביקורתי לגבי היסטור. אבל ממחשבה יותר אומקה אנחנו בעצם לא הובדים א כ... אנחנו קמנו עמותה כדי לממן גם את הפרויקט של ה של ה, ה... אוטוביוגרפיה הפיסיתי, כי אנחנו גם נסכן בכל מיני תחומים מסוים, אז רצינו גם כסף כדי שנוכל להמשיך לפול בתיוון. ואז אז יקמנו עמותה ב-2005, והרעיון היה להתחיל גם לחשוב על ארכיון שלא רק משנר, אלא גם משנה תפיסה. כאילו, הכוונה שלנו זה לא לקחת משהו ישן, mm -hmm. ולשים אותו באיזשהו בית כברות, ובואו לבקר ולעוד mm -hmm. מכה. מה שאנחנו רוצים זה פשוט שאנשים יתחילו לחשוב, שאנשים יתחילו לשאול שאלות, ושאנשים יתחילו לחשוב אחר. אז בעצם השימור שאנחנו עושים דרך הפעילות שלנו הוא לא במובן הרגיל אלא יותר במובן של איך לעצב רעייה עתידנית שתאפשר לאנשים אה, לחיות ביחד, לקבל את הסיפור של האחר, לכבד אותו, להכיר בו ואולי עם גם גם ליצור איזשהו מצב של פיוס ו... ‫ולכן השאלה, קשה לי לקטלג את עצמנו אנשים שבאים ומשומרים. ‫אני לא משומר, אני רוצה, ‫שאתה לא תפיסה. ‫אני רוצה שאנשים יתחילו לו ‫נשאול שאלות, וזה בעצם הבאות של הפעילות שלנו. ‫עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל, דרך האתר, שהוא מאגן בעצם חומרים תיעודיים, ‫שזה יכול להיות אה, וידאו, זה יכול להיות צילום, זה יכול להיות מסמך כתור, ‫וגם אה, להזמין אומנים, אה, يصور المدخله بفتوح بعير وده מה שעשינו ב 2008 كان يشبره بعصم تخيل المرحلهه ده و اتكرموا اربع طرقات 5 ش بعصم النص هي اا سقوريه مشهورين ש שתראה במלחב ציבור. Okay. לדוגמה, רונן אידלמן בחר לעבוד באזור של מנשייה, שכונת מנשייה, שנחריבה קליל מדי למלחמה ב-48' ואחרי זה גם בשנות ה-60' פשוט את כל מה שהיה שם, משהו בית אחד ואפו תולמוזון העצב mm -hmm. מסגר חסנבייקים שם mm -hmm. אבל אחד אחד לא יודע מה שם מבחינת החיים אורבני. בעבר, והוא and לשחזר את to restore the the the the monument in this way, the monument of the mandate, and he simply took a monument that represents the Jewish culture and the customs רחובות, the Jews, and he restored the אנשים מקשיבים, שאלו, באיזה איתבתי אחזים, ישויציח בין אומן ובין אנשים שעוברים, עוברים וישבים. אני הייתי שם מקדימה לזה, אז גם אני הייתי חלק ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב זה היה פשוט אנשים שבאו, הסתקרנו, אז יש עליה שהקשיבו וקיבלו את זה והלכו, ויש כאלה שבאו ו... וכדי להריב. אבל המגע הזה הוא חשוב, כאילו. וזה יוצא מצב שלמשל איש אצל בא, שני אנשי אצל באו. ואחד אחד מהם התחיל להתווכח איתי, אבל דיברנו. כאילו בחיים לא שאני אוכל לדבר עם איש אצל. לי, כאילו... אבל הנה זה קרה. למה? כי היה ש... ש ש ש שיש את הזמן הזה הזה.האם השתחנתי מה שהוא אמר? האם השתננה מה שאני אמר? אמרתי? מה זה חשוב? אבל זה שו יודע שיש אנשים יש שאלים שילד. יש פה לא מספי? זה שורואה שאני לא מאימר לאב כל כך כמו שולאי בבראם יש מנה וחשוב שמאינים לאב. אז גמ? זה גם משהו שאני יכול להגיד? זה משהו בתודעה של אב אנשים שגרים במרחב הזה. רויקט אחר היה למשל של יוחאי אברהמי, שעשה סיור אלטרנטיבי ביפו, ופשוט עולים באוטובוס ממנשיה, ונכנסים לתוך יפו ויורדים, ויש כל מיני תחנות, שחלק ש... מהן עסק למשל בפעילות חברתית, קהילתית, פוליטית ב... ביפו. ‫אז כל מיני אבנטות ‫שנמצאים במרחל הזה. וישתתף גם סקנדר גופטיה במאי, ‫והוא נתן גרסה אישית שלו של ההיסטוריה המקומית. אז הוא ימציא סיפורים, ‫לסיפור אותם לאנשים. ‫וזה רק כדי להקצים את העניין הזה ‫שאפשר לנקור הכל לאנשים. ‫וגם... עוד פעם נעורב אצלנשי, מגורות שאלות האם זה באמת קרה ככה, האם זאת האמת, וזה היה פרויקט לדעתי די מאוד מוצלח אפילו. סקנדר קוקתי למשל לציג בתוך חדר מיצב וידאו עם ארבעה מסכים של טלוויזיה, שבעצם הוא צילם ארבעה אנשים, אני אחד מהם, שסיימו את הבית ספר הצופתי בלעפו, ולהעלות סיפורים על הבית ספר, שרובם מצחיקים, <coughs> עם נימה של על החינוך הצופתי בתקופה שלנו. <coughs> ובמכל, ואז הוא הציג את ארבעת המרכאים האלה, אחד מול השני, בכלו ארבעה נשים, מנהלים ציוד, ותכמונו ניכרבים, יא, אסיה קדימה, לארובית, שזה גם, זה ישו offen את המרקה, הצעו לי בלחינוך, כי גם מסרדים ש, שאפשר לואת ב, באתלשלנו, אנחנו, לא, כמו נלא תבינו מתרה. ‫להעביר רק סיפורי להקבל. וליצור להראות וליצור ‫איזושהי אווירה כוללת של אנשים מכל המעמדות, אנשים שיש להם סיפורים על ילדות, אנשים שחיו פה, שיש להם בית, ‫שפסידו את הבית, ‫חלק תיבדו קרובי משפחה ‫שהפכו להיות פליטים בארצות שכנות, ולהביא גם את החיים הנורמליים שהיו, ולהראות שבעצם התא פרופי יש למה, שחיה פה בצורה הרמונית, שפתאום הכל השתבש. ואיך זה משפיע על החיים היום. ב-2007 התחילו גם כל העניין הזה של פינוי וענסות בתים, משפחות שבנו בשנות ה-50, 60, הוסיפו עוד שני חדרים לבית, כי בתקופה הזאת הייתה מדיניות של הקפאת בנייה, להרוס את כל, כל ז'בלייה ועז'מי, את כל הבתים הקיימים, ולבנות חדש. ומה שקרה שכל המאגרים היימודיים שביאו אחרי הרבה יום ושמואנה לתוך יפו ותוכלסו בבתים של פלסטינים, עם הזמן בגלל אזנחה. אז הם עזבו את העיר לטובת uh, ערים מתפתחות ומתקדמות יותר, ומי שנשאר פה זה הפלסטינים, ולא הייתה לנברי רעילה להישאר, ו... וכל בית שנעזר, אז בולדוזר היה ומחק אותו וורס. אחוסיה בדלה ואין הצה של בניינים חדשים של בנייה חדשה ומה שקורא שאנשים לא לבנות עוד שני חדרים כדי שבן אוחלי לבנות משפחה חדשה ו 40 שנה, 40 שנה אחרי זה, אותה משפחה שחד... שכל יום חיה בשני חדרים מקבלת צפוי ו בלי בצמי וזה מצב שהוא לא שהוא קריטי ה פשוט הצווים האלה הגיעו בכמויות, 497 צוו יצאו ב-2007, והתארגנו אנשים והקימו את הוועדה העמית. הייתי חלק בשנתיים, ו וגם, אז הסיפור של שלי, גם נכנסנו על המאבק הזה, איך אנחנו מתמודדים עם, עם 2000... 2000, 2000, 2000 מפשות, שפתאום הם מוצאים את עצמם ברחוב. זה לא קרה שכולם מזניקו לרחוב, יש לומר זה, אבל זו התחושה שהייתה ב-2007, שאוטו טוב, ב-2007, כאילו ברחוב. אבל המאבק הוא היה סמלי, תקשורתי, ובייחוד תקשורתי, כאילו לה, לה, לה, לה, לתת את התחושה, שלא מדובר בבית אחד או mm -hmm. בתופעה. Uh, ואנחנו רגילים, נחיות כאילו מה שקורא לשכן שלי זה בסדר, זה בעיה שלו, אני לא מתאהל. ולא קולטים שבעצם הרי זה מתחיל איתו וזה נגמר איתי אחר כך. וזה נגמר גם בדור הבא. אז אוקיי, יפה שיפה הופכת להיות עיר לעשירים, אבל לקרוב היא תהיה עיר לעשירים בלבד, זה אומר שכל מעמד הביניים, הוא יוכל לקנות ביפו, ולא יוכל לגדל את הילדים שלו ביפו, וכמה דור הבא, לא יוכל להישאר פה. אז בעצם ההשלכות של אבט כזה, הם נראים בהתחלה כמשהו פרטני, אבל כשמסתכלים על זה יותר לעומד ומקשרים בין דברים, פתאום נגדים שמדובר בתופעה, שיכולה להשפיע על הרבה אנשים. ולכן חשוב לעשות משהו. אני לא יודע עד כמה מצליחים לעשות משהו במדינה הזאת, מבחינת שינוי, אבל כל אחד בוחר איפה הוא רוצה לעשות ואתם ממשיכים עם ה... עם... בעצם עם של הסיפורים האישיים? זה משהו שהוא ממשיך או זמן מסוים והפסיק ועכשיו יש את התוצרים שלו? זה קרה בפרק זמן מסוים והפסיק כי מי שעשה את העבודה זה אייל ואני ועם הזמן התחלנו להיות יותר מדי עסקים לדברים אחרים ולאט לאט לכן החלטנו שאנחנו רוצים לגייס רכז شيء ركزت عليه برج باليان وبحثنا بالجبالي شفت ان هو بيت بعمق بعصم كبار 4 5 خدشين في منطقه الطرطات و ارياش الجبالي كيف لك اخذت هذا البروجكت ده نرياته بدنيت مايك ريبورت ‫איך תל אביב הופך להיות מרחב משותף, ‫ולא רק יפו, מרחב משותף. ‫כאילו המושג עיר מעורבת ‫זה מושג פרוטר מקומי. ‫לא נחייתי בפריז, ‫בפריז יש הרבה אוכלוסיות, ‫אף פעם לא שמעתי ‫שפריז זה עיר מעורבת. ‫מתמינתי לי שהאנשים חיים במקום, ‫ולא חייב להיות גוון אחד. ו... ‫וממה שמאוד יותר מדהים ‫זה שיש... המושג הזה של הילד מעורבת קורה רק במקומות שחיים בהם ערבים, מלכתחים, כמו יפו, כמו רמלב, כמו לוט, כמו חיפה. ולא קורה במקומות שיהודים חיים מלכתחים. אני הייתי מצפה שתל אביב תפוק להיות הילד מעורבת, שכל הילד בעצם תפוק להיות הילד מעורבת, שאנשים עם מדריכיות עם האחר, מרחב שיכול לספר ציבוריים יש אנשים שמדו נקבע. זה זה זה מצורר. אי אפשר לאילת אלם. נספיק הלחץ בירושלים. הם ביזו שורף חור. אי גם מזין, גם מזין, וגם מזין. זה קורה גם באף. אז זה חל גם גם בקומדחיה. ותצטרכם לגלות הרבה. אמרת, עשית הרבה מדיוות של של אנשים. אני גם נסתכלתי ב וראיתי שזה זה איך, בעצם, איך פניתם? היה איזושהי סלקציה מסוימת, איך השתלשל בעצם מהסיפור מה הזה של... למה דווקא איש הזה, איך זה קרה? האמת אין לנו, לא, לנו, לא היה לנו המון גם. זה לא ש... אנשים גם מפחדים לדבר, בדרך כלל. אבל איכשהו, גם אלה שפחדו בהתחלה, מתמסרו ודיברו ונגישו בנוח. אז בהתחלה מתחילים עם uh, מישהו שמכיר איזה מישהו, והולכים יחד איתו. ואז uh, ממליצים לנו על מישהי שגם כדאי לצלב אותה, מבקבים אצלנו, שואלים. ואז היא עצמה מספקת לנו רשימה, למשל, כדאי לכם לשאול את זה, את זה <אתם> ולאט לאט, את מנסה, איפה שאפשר את עושה את, את <זה>. אבל הרעיון שלנו היה גם לצאת מחוץ ל... ליפו, למשל, המון פליטים חיים בירדן. אתה לא מלאג חל שהיא אומנית. היא חיה באמן. היא הייתה עינודה ביפו עתיקה, mm -hmm. עתיקה. ו... גם מדויות מפליטים. אנחנו היינו שמחים שגם אולי חייל בליטי ייתן איזשהו... רעיון או, או מישהו, לא יודע. האמת אנחנו... Uh, המטרה שלהם היא לא ליצר מрак פלסטיני. אבל בגלל הדיחפות, בגלל שארח אחד לא אסף זה, uh, אז חלטנו שאנחנו קדמ קנותנים זה מכאן. זה סיפור זה סיפור ש that they're not moving in a way that's acceptable. And so there's a deal that they're making. But they're not making it for אבל לדעתי, כמו כל העמותה שמתחילה, ואז פתאום הדברים מסתפחים יותר, פתאום רואים שאנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים אנשים, אנחנו צריכים צוות, וזה לא, זה לא קל. אבל נכנסית, עשינו מהלך שהוא די משמעותי, ואני אני מאמין שאנחנו נוכל יותר להתקדם בכיוון של אוקיי, מה אנחנו עושים עם עכשיו? איך היא תראה בו עושה 20 שנה? בבתי ספר האביים הממלכתיים אין נגישות לזיכרון קולקטיבי לימוד, אפשרות לדעת, אלא אישית, או המשפחה יש, יש איזושהי חזקה שחשוב לה שהבן ידע... והסיפור של המשפחה. ואז זה קורה. והאמרת שגם אני אקח סיפורים מהניסיון מה האישי שלי. כאילו בבית אף פעם על מה שקרה. אבא שלי אף לא, לא סיפר מה... Mm -hmm. לא נכנס לפוליטיקה. רק ב-15 שנים האחרונות. אבא שלי ישב בכלא חמש שנים, כי הוא היה בגיל 18, עובר את הגבול אחרי 48, כדי לבקר את אח שלו הפנית בירדן. והוא על זה חמיש שנים בכלא. על זה שעצרו אותו בגבול בעצם? על זה שהסתנן לגבול הירדני, לבקר את אח, <אח> שלו, וכשחזר, בעצם הירדנים תפסו אותו לחצי שנה, וכשחזר לפה הישראלים שנים. ולכן אנשים מאוד מחדו להתעסק בכל משהו שהוא ביטחוני. כי הכל דבר קטן, יחלט לשלם במחיר כבל. אז האווירה הזאת שנוצרה פה, בעצם תשתישת הזהות, שפה. גם כשאת היום ערבי יחוי, כשהוא מדבר, חצי מאמינים הם בעברית. היום זה דווקא משתפר. Okay. כאנשים פתאום יותר מודעים לזהות שלהם, ומחפשים לחזור אליהם. אבל הייתה תקופה שאנשים יברדו את השם שלהם, דיברו בעברית, או היכנסו המון מילים בעברית, כל התפיסה הפוליטית הייתה מעוותת, אז זהות לא הייתה ברורה, ולכן, כשאת גודלת בהעבירה אין איזה שום מוסד חינוכי שיכול פשוט להביא אותך למקום בטוח. כי מי שלא נוח לו בזהות שלו, הוא לא יכול לתקשר עם מה אחר. הוא לא יכול ליחוד בשלום עם מה אחר, כי הוא תמיד יודע מה ואני חושב שכדי להגיע לאיזשהו מצב של שלום, של פיוס, צריך ששני עצבים יהיו חזקים. אי אפשר שצד חזק, זה כי אז זה שלום שהוא בא בכפייה, והוא לא בא מקום שבאמת אנשים מאמים. ולכן, כל העניין של החינוך הערבי, הממלכתי, הוא צריך להביא מחדש. הוא צריך תפיסה יותר אוליסטית. לא רק במקצועות הליבה, אלא מה קורה בפנים אצל האדם. אוקיי? איך הוא תופס את עצמו? איך הוא יכול לקבל את האחר, אם הוא לא יודע מהו? זה יכול להיות שסתם, זאת אומרת, זה, זה בטח בא מאותר כמו שלא מדברים אצלך במשפחה על האלה, אז גם המוסדות, זאת, תחת... תחחת המדינה אזות אז אז הם לא אכילים לדבר את הדברים האלה או, או, או לייצר את התחרנים ש他们 רוצים לייצר או יוצרים לייצר. נכון, לכן ו... צריך לשמור שמה מה שניקרא המדינה. אה, כאילו כל איננה זה שלחינוך عربي בתוך ישראל, וצריך ודרשתיכו. וזה חלטה של המדינה, אם, אם, אם לא מחליטים אז נורמים שחקים ונימרחים ונאשים ככה... לוקחים את זה, איך, ש... איך שהם מבינים את זה. Okay. וכן היה חשוב שהדבר הזה חשוב. אז המבית ספר שבו אני עובד, זה כשתכננו, המבית פתח... ספר נפתח ב-1998. ואז היה מומנטום חשוב של, אוקיי, מה אנחנו עושים עם המבית החדש הזה? והוא היה המבית ספר נישואי, והנישואי היה, איך אנחנו בונים זהות ערבית שתהיה גאה והערביות שלה, אם עם... בתוך חברה פלורליסטית. אוקיי, אז כשאמרים, zzaוזת ערבית זה גם כולל מה זה zzaוזת ערבית יש מיצרי ערבי ויש לבנות ערבי ויש כן. כל אחד שדור... גם ייודים שחיים לפנינו ב-1980 ערבית קראו לא ערביי ייודים ערביי אז ערבית זה מישהו שמדבר תספרא אבל FOZ זיכרנו קולקטיבי שיש ייודים מדבר בא zzaוזת ערבית הזה וכול להגיד אני ערבי פדאסקין זה כילו אמרתי משהו ש שהוא... אני הופך להיות לנאי שם, הופך של טרוריסט. וקרה לי, כשאני עושה סיורים ומציג את עצמי כפלסטיני, אז ישר. איך אתה מתחבר לאלה שנאזי? איך אתה מתחבר לטרוריסטים של האזי? כאילו, מה זה קשור? השפה שלי היא ערבית פלסטינית. האוכל שלי. הזיכרון הקולקטיבי מביא אותי לשם. הרבה דברים מביאים אותי לשם. ההורים מביאים אותי לשם. כאילו, אז מה? מה הבנות? لמה? למה אני לא לא רך להיות מקובל בתור, יחאל שיש לו ש שבמִתְאֻבּוֹת פָּרְסִיִּים? מה? מה? מה? פָּרְסִיִּים יִצְבֹּנוּ כָל תְאֻבּוֹת, כי זה או משהו אחר. ו הזה, שאנשים שמרים בו ומחזקים בו, אז מנהל ישתקלו יותר של שפועה של המלחמה. ו, ו... ולכן, היה לנו חשוב להיכנס לבתי ספר ולקנות תוכנית ממש של איך משתמשים במצדמה ובמיקרופון כדי להעיין אנשים, איך מעלים סיפורים ישנים, מה עושים עם הסיפורים האלה, אה, זה עוזר